Αρκεί η εκμάθηση τη τεχνική προκειμένου οι μαθητέ και οι μαθητριέ μα να συμμετέχουν ικανοποιητικά σε ένα παιχνίδι πεθοσφαίριση. Δεν είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι τεχνικέ δεξιότητε παρουσιάζουν δυσκολία μεταφορά σε πραγματικέ καταστάσει παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, εξίσου σημαντικό ρόλο με την τεχνική παίζει η γνώση τη τακτική, η κατανόηση του παιχνιδιού, δηλαδή όχι μόνο το πώ να το κάνω, αλλά και τι να κάνω και πότε να το κάνω. Για να συμμετέχουν ικανοποιητικά οι μαθητέ και οι μαθήτριέ μα σε ένα παιχνίδι πετωσφαίριση, μεταξύ άλλων, πρέπει να γνωρίζουν τη σύνθεση τη ομάδα και τη διάταξη υποδοχή. Το μαθησιακό αντικείμενο Σύνθεση Ομάδα 4-2 στην Πετοσφαίριση, που θα βρείτε στο αποθετήριο φωτών Μαθησιακών αντικειμένων στη συλλογή Φυσική Αγωγή, εστιάζει στην προτινόμενη στο αναλυτικό πρόγραμμα Σύνθεση Ομάδα 4-2 κατά την υποδοχή του σερβί, με διάταξη W και τον πασαδόρο στη ζώνη 3. Πρωτού οι μαθητέ και οι μαθήτριε μα αλληλεπιδράσουν με το μαθησιακό αντικείμενο και με το ενδιαφέρον του απευθύνοντα στην ερώτηση. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα μειονέκτημα στην περίπτωση που επιλέξουμε να είναι η πασαδόρο όποιο ή όποια βρίσκεται στη ζώνη 3, δηλαδή σύνθεση ομάδα 6 0. Η απάντηση στην ερώτηση αναμένεται να μα οδηγήσει στην κατανόηση τη σκοπιμότητας τη επιλογή τη σύνθεση 4-2 έναντι τη 6-0. Κατόπιν. Προτείνουμε στου μαθητέ και τι μαθήτριε να εργαστούν σε ομάδε των 2 έω 5 ατόμων. Μέσω τη γραφική απεικόνηση παρέχεται μια οπτική αναπαράσταση που του δίνει τη συνολική εικόνα των βασικών θέσεων των παικτών κατά την υποδοχή του σερβίς και τη μετακίνηση του πασαδόρου τη ζώνη επίθεση σύμφωνα με του κανονισμού τη πετοσφαίριση. Η οπτική αναπαράσταση συνοδεύεται από σχετικέ ερωτήσει κρίσεω. Για παράδειγμα. Γιατί ο πασαδόρος τη ζώνη επίθεση πήρε θέση κοντά στο φιλέ, για να μη συμμετέχει στην υποδοχή του σερβίς; για να εκτελέσει μπλοκ σε τυχόν χαμηλό σερβή ή για να εμποδίσει τους αντιπάλους να βλέπουν τους συμπέκτε του. Ακολουθούν ασκήσει εμπέδωση και εφαρμογής των γνώσεων, με τη δυνατότητα οι μαθητέ και μαθήτριε να τοποθετούν του εικονικού παίκτε στι κατάλληλε θέσει, με σύρσιμο και απόθεση ενώ δίνεται άμεση ανατροφοδότηση στις επιλογές τους. Μετά την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, προτείνεται χρήση προβολικού στην ολομέλη της τάξης και μέσω ερωτήσεων η τη των επιλογών των μαθητών. Για παράδειγμα, σε ποιες θέσεις τοποθετούμε αρχικά τους δύο πασαδόρους και γιατί. Στη διάταξη υποδοχής W, πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι μπροστά μείνονται τρεις παίκτες, ενώ πίσω μόνο δύο. Κατά την υποδοχή του σερβί, συμμετέχει ο Πασαδόρος στην κάλυψη κάποιου χώρου του γηπέδου και γιατί. Προτού οι μαθητέ και μαθήτρε χρησιμοποιήσουν το μαθησιακό αντικείμενο, καλό είναι να έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το μαθησιακό αντικείμενο Βασικέ έννοιες τη Παιθοσφαίριση που διαπραγματεύεται προπετούμενες γνώσεις. Αφού χρησιμοποιήσουν το μαθησιακό αντικείμενο, προτείνεται να αλληλεπιδράσουν με τα συναφή μαθησιακά αντικείμενα αμυντική τακτική της πετοσφαίριση με ατομικό μπλοκ από θέση 2, θέση 3 και θέση 4. Επίσης, σχετικό με την πετοσφαίριση είναι και το μαθησιακό αντικείμενο πάσα με δάχτυλα στην πετοσφαίριση.